Bós días a todos e todas. Dende a mil nenos queremos facer vos máis sinxelo o procedimento sobre como solicitar actividades extraescolares a través da nosa aplicación. Para iso, cando abrimos a aplicación de AmpaSoft, primeiro escollemos o idioma no que queremos que nos abra a aplicación. Despois diso, accedemos con oso usuario, que é o enderezo electrónico o, do titor ou titora principal, e o contrasinal de Que, hemos, que, bueno, que cambiamos nos no, no momento de, de facer a, a inscripción. Prememos o botón de, de entrada e, cando xa nos abre a aplicación, moi importante ir arriba de todo, eh, cambiar o curso para o 2021-2022, senón non nos vai a deixar eh, ver as actividades deste de próximo curso. Logo, eh, vamos á man esquerda Como podedes ver tamén aquí podedes cambiar os, os, o idioma. Logo na man esquerda eh, prememos en asociados e aí xa vamos a ver eh, pois eso, o nome e apelidos da nosa familia, o número de socio, os titoros, titoras, os alumnos e as familias. Prememos en familias e xusto aí xa nos vai abrir o nome da nosa familia, o número de socio, o alumno ou alumna, ou alumnos ou alumnas... E prememos en detalles, que é a lupiña que está na man dereita. Unha vez aí, xa vedes que podedes ver todos os datos da, da vosa familia, vale? En o apartado de preinscripcións, ao premer, xa imos a topar eh, a opción de facer unha preinscripción para unha actividade. Temos que escoller o alumno ou o alumna para que vamos a facer a inscripción, É eh, moi importante como vedes que vos vai a sair Aquí só so sae unha actividade Porque só so temos posta unha de proba, Pero lembra de que tedes que facer tanto a matrícula na actividade Da que podedes ver eh, se premedes na lupiña da dereita toda a información Das sesións nas que se vai a facer, o número de prazas, o horario que vai a ter, etc Sabedes que sae incluso a duración, o prezo tanto para familias socias como non, pero ademais de facer esa, esa matrícula para a actividade tedes que lembrar sempre facer a aceptación da declaración responsable que temos colgada no blogue e, sobre todo, moi importante, a matrícula e seguro de actividades, vale? Que esa é única para, para todas as actividades, pero eh, para que os vosos fillos e fillas estén asegurados, pois tedes que facela. Eh, Dadeslle a realizar preinscripción, E aí xa vos vai a sair unha ventaniña na que incluso podedes engadir algún comentario se tedes e lledades a premedes en aceptar. Despois diso, xa vedes que xusto en baixo en estado da preinscripción xa va de saber a, a preinscripción que tedes e que está en curso porque ata que remata o prazo e se asignan as prazas pois non vai a sair. Logo vai vos, vos sair a pois estar aceptada ou non aceptada. Para finalizar, voltades ao vosso perfil, pechades sesión e xa teredes a preinscrición nas actividades realizada. Se queredes comprobar que fixe chedes ben todo o procedimento, só so tedes que ir ao vosso enderezo electrónico e comprobar que recibichedes un correo indicando a preinscrición e o número. Gracias pola vosa atención. Vémonos no cole...